بشیر نامی شخص ایک گاؤں میں رہتا تھا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس گاؤں میں رہا تو غربت ہی رہے گی کیوں باہر جا کر مزدوری کروں بہت دولت کما کر لاؤں گا اس کی بیوی نے کہا کہ ہم روکھی سوکھی کھالے گے گئے لیکن یہی رہیں گے اس نے کی بات نہ مانی اور چلا گیا جانے کے کچھ ماہ بعد اللہ نے اس کے گھر ایک بیٹا عطا کیا الفدیر بشیر کام کے سلسلے میں مارا مارا پھرتا رہا اٹھارہ سال گزر گئے اور وہ واپس نہ آیا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا محنت مزدوری کرتا تھا ان کے دن اچھے ہو گئے دوسری طرف کے شوہر اٹھارہ برسوں میں صرف تین سو روپئے کمائے وہ تین سو لے کر گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بزرگ ملا بشیر نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں گاؤں جا رہا ہوں لیکن تم کون ہو اور کہا جا رہے ہو بوڑھے آدمی نے بشیر سے پوچھا بشیر نے اپنی ساری کہانی سنائی بزرگ نے کہا کہ بیٹا کہیں تمہیں حکمت کی تین باتیں بتاتا ہوں لیکن ایک بات کا ایک سو روپیہ لوںگا بشیر مان گیا بولے نے کہا کہ پہلی بات جب دس آدمی ایک ہی کام کا کہیں تو اسے کر لینا چاہیے لاؤ ایک سو روپیہ بشیر نے دے دیا دوسری بات عورت کی کبھی بھی تریف نہ کرنا لاؤ پیسے اب دوسرا سو بھی گیا تیسری بات دشمن پر سوتے ہوئے وار نہ کرنا تیسرا سو بھی گیا یہ کہنا تھا کہ بابا نے کہا کہ تم یہی ٹھہروں میں ابھی آتا ہوئے یہ کہہ کر وہ چلا گیا لیکن واپس نہ آیا بشیر تھوڑی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کنوے کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں اس نے قریب جا کے پوچھا تو پتا چلا کہ ایک لڑکی کنوے میں گر گئی ہے اس سے لوگ کہنے لگے کہ تم کنوے میں چھلان لگا دو الف دس آدمیوں نے کہہ دیا اس نے کنوے میں چھلان لگا دی پانی کے اندر جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ جن نے لڑکی کو قید کر لیا ہے لڑکی نے بشیر کو دیکھا تو کہا کہ جن نے تم کو دیکھ لیا تو تمہیں مار دے گا اس نے کہا کہ یہاں کیسے آئے لڑکی نے کہا میں پانی لینے آئی تھی اس نے مجھے قید کر لیا یہ خوفناک جن ہے اس کی جان ایک طوطے میں ہے اور اس کو اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے اتنے میں جن آ گیا اس نے آدمی کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا بشیر کو بابا کی دوسری بات یاد آئی اس نے جن کی تعریف شروع کر دی یہ سنا تھا کہ جن مست ہونے لگا اور اتنے میں اس نے جھٹ کر طوطے کی گردن مرو دی اور وہاں سے ڈھیروں ہیرے جواہرات لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا جب وہ گھر پہنچا تو رات تھی اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک لڑکا سویا ہوا تھا اسے غصہ آیا اور مارنے لگا تو اسے بابا کی تیسری بات یاد آئی اس نے لڑکے کو جگایا اتنے میں بیوی بھی جاگ گئی بیوی نے بتایا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اس نے دل میں بابا کو دعائیں دیں اور اپنی زندگی کی ساری داستان گھر والوں کو سنائی سب خوشی خوشی رہنے لگے کیونکہ اب وہ بہت امیر ہو گئے تھے